і приїхала сюди, в Портуалію. Зараз вона працює тут, в Макдональдзі. Дізнаємось у неї, як воно працювати в Макдональдзі в Португалії і чому Макдональдс в Україні смачніший ніж тут. Зазвичай в мене всі питають, чому я вибрав Портуалію для переїзду. Я не знаю, чи був у тебе той вибір, чи не було. Ти ж виїжджала під час війни вже. Чому виїжджала саме в Португалію, а не в Польщу, не знаю, в Іспанію, в Італію чи в будь-яку іншу країну? Ну, загалом, коли почалася війна, я думала поїхати до Німеччини, але моя сестра позвонила мені, сказала, ти можеш приїхати до Португалії, до мене. І ось так склало життя, я приїхала до Португалії. У Тебе сестра в Португалії живе? Е, вона живе десь півроку, вона приїхала до свого... До свого парня, і вона мені дзвонила, сказала, можеш приїхати до мене, і я приїхала до моєї сестри. І вона в Фігері, правда? Так, вона в Фігері. І ти важка. зразу їхала я зразу поїхала до Фігєрі. Ясно. Так. Як тобі містечко Фігєрі? Дуже мальовниче, красиве, тут дуже спокійно. Якщо ти хочеш, релакс, втимився від життя, від дворної, ну, Київ, Харків, ти можеш приїхати до Португалії, до Фігери. А ти хар я родом із Луганщини, але вже 5-6 років мешкаю в Харкові. У мене завжди виникає питання, як люди оцінюють життя в такому маленькому містечку, як Фігір, після Києва, після Харкова, після Львова, після ну, Одеси. Дійсно, контраст великий. Але загалом майже скільки. Мені потрібно було місяць, щоб я звикла. Так, коли я приїхала. Це все дуже, дуже дико було, немає людей, ти виходиш ввечері погуляти, але нікого немає. Це не Харків, коли ти вийшов погуляти день, ночі, купа народу, купа так? народу так. життя бровить, кипить, тут його немає. Можливо зараз такий час, коли і треба побути наодинці, побути з океаном наодинці і подумати, можливо переключитися. Так, да, це дуже добрий такий релакс, ти приходиш до океану, тільки чуєш звук, і... І таке відчуття, ну. Але те, збуваєш. що зараз там робиться, це капець просто в тому океані. Ну, зараз, так, да, зараз. Ну, ми дуже, ось бага, тут три дні і він погода. такий страшний, що ну, мені страшно до нього підходить. Е, ну, десь три, чотири дні вже штурмове поредження було. Так, зараз дуже небезпечно не ходити. Але... А літом нормально? Літом так, літом дуже добре, вода постійно холодна. Літом, зимку, восени. Так чи інакше, фігіра тобі подобається? Так, фігура мені подобається. Е, якщо. Буде можливість тут залишитись жити. Залишишся? Коли мені буде 40, я вже сильно буду… Чекай-чекай, мені скоро 40. А ну давай, поговоримо про те, що, що, що відбувається в 40. Коли я дуже втомлюся від роботи, мені буде 40-50, я прийду до фігери. Тобто після е, закінчення війни ти плануєш повернутися назад в Харків? Я думаю, так. Загалом я зараз немає планів. Зараз я чекаю, коли закінчиться війна, а потім я подумаю, що ну, у мене є робота тут, дуже, дуже добра, як на мене. Це дуже добрий варіант, який я маю тут. Може, коли закінчиться війна, я переїду додому, тому що я вчусь на, зараз так, на дистанційному навчанні. Мені залишилось два роки. Я а ветеринар. А де ти вчишся? За... Ти вчишся на ветеринарах? Да. А як можна на ветеринара дистанційно вивчити? Ну, зараз у нас лекції. Так, практики немає, але є лекції, ми слухаємо тільки лекції. Ну, це, типу, так, ветеринар — це ж типу лікар, як можна дистанційно вивчити? Ну, ну коротше. Це все, що ми маємо зараз. Так, так, наразі немає вибору. Ми записуємо відео в Макдональдсі Фіґіра да Фош. Угу. Як ти влаштувалась сюди на роботу? О, я сиділа місяць вдома, було дуже нудно. Коли я... приїхала сюди? Так, да, коли приїхала сюди, сиділа місяць, хотіла вивчити мову. Це було дуже тяжко, і ми з сестрою подумали. Ну, я вже працювала в Макдональдсі в Харкові. В Харкові, так. Ну, не студентка, не маю багато роботи і працювала в Харкові. Так, я не знаю мови, але думаю, можу спробувати. І я подавала мою анкету. Ось мені ну, це ж... стандартний процес. Ну, так, ти просто заходиш сюди, береш анкету, подаєш онлайн. Так? так, це нормально. Типу, ти приходиш сюди, кажеш, я хочу. Ну на роботу. Ну, йдуть тобі анкету, ти її заповнюєш, і все. Буквально через 2-3 дні мені подзвонили, так я нічого не зрозуміла. Португальська, <с <с так? Так, так. Ну, це португальська, так. Але коли я прийшла, зі мною балакав директор, сказав мені: "Окей, you, розумієш щось англійська, португальська?" Ну, так і розумію. Не прямо дуже добре, але розумію. Але він мені сказав: "Не переживай, нормально. Ми тебе навчимо всьому". Не переживай. Ну, але що тебе вчити? Ти вмієш все. А, ну, чи тут по-іншому ну, Трошки по іншому, все ж ну я, я думаю, так же само ви ти не принципово. Ну принципово. Це інша среда. Тобто я сюди приїхала, це португали українці. Він тобі призначив зустріч через три так, дні. Два три ви дні. Ви поговорили. Він каже: Окей, ти нам підходиш, виходь Сподеділка на роботу. понеділка на роботу. Так, і ну, все. і все. Я колись пам'ятаю, багато років назад влаштовувався в Макдональдс, там треба було медогляд пройти. Ні, нічого не потрібно було. Не медогляд, ну, але документи потрібні. Ну, в Харкові я ти мах... проходила, медогляд? Звісно, книжка а, трудова, та, кто Якась ще медична чи медична. санітарійна. Е, санітарна книжка, санітарна. так, все потрібно. Тому що це ну, ну, питання, так. це продукти, це їжа. Так. А тут нічого, не треба я прийшла, мені сказали тобі я хоч документи. Ну, <гумістила> так, Ну, в тебе був тимчасовий ти? <гуміст> захист. Так, та. я зробила тимчасовий захист, і, і цього було достатньо. Він сказав Мені окей, ми спробуй". І, і все, з понеділка, з понеділка ти йдеш на роботу, роботу. Так, я... і на, ти на, член команди, правильно? Так, ну, так. позиція член команди, так? Я ж Ну, да, коли я при, я. Напевно, можна сказати, що Ангеліні пощастило. Зазвичай так швидко не виходить знайти роботу. Якщо ви кваліфікований спеціаліст, я б рекомендував шукати вакансії в LinkedIn. Якщо ви не знаєте іноземних мов, то можна почати пошук в іммігрантських групах у Facebook. Ще я б рекомендував зареєструватися в португальській службі зайнятості. Це можна зробити онлайн або в їхньому офісі. Для реєстрації треба підтвердити легальність свого перебування в Португалії, надати місцевий податковий номер і номер соціального страхування. Для отримання доступу до бази вакансій треба буде надати коректно оформлені і переведені документи про освіту і резюме. До речі, на vizportual.com є перекладач, який займається підготовкою таких документів. Гугліть «Перекладач Портуалія Віспортуал. Перелік документів може бути різним і залежить від позиції і зарплати, на яку ви претендуєте. Ще є Центр допомоги мігрантам – португальською КНАЙМ. Ця організація допомагає мігрантам в тому числі з пошуком роботи, оформленням документів і вирішенням спірних питань з роботодавцями. Якщо говорити про доступні вакансії в Портуалі, то можна виділити сферу IT, як і скрізь. Єдине що в Портувалі вам треба вже мати певний досвід роботи і знати як мінімум англійську. Крім IT, роботу можна знайти на виробництві, на будівництві або в сфері обслуговування. Правда, зарплата буде мінімальною або трошечки вище мінімальною. Коли я приїхала, я, 5 6 місяців я працювала тут. Так, потім, потім директор мене позвав, сказав, Ми можемо поговорити з тобою. Ну, я вже трішки розуміла, що він каже мені. Не все, не все, але трішки. Португальською. Так. Він сказав мені, ти дуже там м -м -м -м, подобаєшся нам, ти там молодець, гарно працюєш, стараєшся, в тебе дуже гарно виходить. Ми щоб ти була менеджером. Розкажи мені, яка різниця між. Правильно я називаю член команди, так? Так. Це... — Як називається ця позиція, позиція. саме перша? Ну, — Функціонарію. Я не знаю, як це буде українською мовою. — як функці... це називалося? Звичайний працівник. — Ну коротше. Ну, — Звичайний то, працівник добре. — Зранку прибираєш, це... потім так. ти можеш жарити так, картоплю, так, потім так, ти да. на касі, ти все. робиш все, все правильно? Да. — Це звичайний працівник. Так. Потім ти тренер. Тобто ти вчиш людей, так. котрі прийшли на роботу. Так. Тобто, це картопля, це зала. Так. Ти пояснюєш і дивишся, так. щоб вони робили фатраль. Ти, вчиш, все да, ти, ти вчиш. вчиш цих робітників. Потім, потім ти вже менеджер. Почекай, ти перескочила да. позицію тренера? Я, я не була тренера. тренером, я не була тренером. Слухай, е, наскільки я знаю, <кій> в Макдональдсі ну, всі ростуть, проходячи всі етапи. Так. Тобто, так. ти не можеш стати директором магазину, не працювавши е, простим працівником, правильно? Так, це правильно, але я пройшла курси. От в п'ятницю я пойду до Лісавону, це курси вже до менеджера будуть, мені дадуть сертифікат, який я маю захищати. Я не знаю, що ну, треба буде прослухати курс, і все. Я вже пройшла курс тренера. Так. так, я не була тренером, але пройшла курс. І зараз працюю вже менеджером. Ну, нас португальці не будуть дивитися, але мені цікаво. Ну, і це така гарна історія успіху. Якщо це можна так, ну, як на мене, то це успіх, тому що... Ти, ти не працюєш звичайним працівником, ти, ти менеджером, стала через півроку роботи тут, без okay. знання португальської мови, ну, з мінімальним знанням. Ну, зараз нічого не змінилося, я знаю мінімально. Я oh. можу поговорити з людьми, з клієнтами, з працівниками, але не сильно. Це впливає mm. на зарплату? Так, впливає, але не сильно. Не сильно... Але є сенс до цього е... mm -hmm. йти? Я думаю, так. Звісно, є сенс. <звісно> це краще, ніж це звичайний працівник. Думаю, типу, що, що, ти щось інше робиш? Ти не робиш? Ну, ти не стоїш на касі? Ні, ти тільки дивишся, як працівники працюють, слідкуєш за процесом, допомагаєш. Так бувають трабли. І ти приходиш. І ти їх вирішуєш? Так. Да, треба розмовляти з людьми, що сталося, що з можу вам З відвідувачами чи з працівниками? І з працівниками. Ну, це можуть бути різні ситуації. Окей, нові працівники прийшли, нічого не знають, соромляться. Ти маєш там, з ними спілкуватися. Спілкуватися, може, люди некомфортно комфортно себе почувають тут, ну, спілкуюся з нею. З клієнтами, так, це нормально. Сука, то ти можеш стати тут <клес> директором <клес> Я за цього не, не знаю. <клес> <клес> Я ще не думала за цю <клес> посаду. Не знаю, ну, через 5 років можеш стати директором ресторану. Так, да, але я не хочу займати це місце да, поки що. Ну, в майбутньому я хочу працювати за своєю освітою. Не вагнувся. Так, Мені подобається ця професія. В Португалії дуже багато працівників, які от влаштувались на роботу і працюють ну, типу, на цій позиції yeah. там, довго, типу, там, рік, два, п'ять, вони 10. дуже стабільні люди. Я Во. не знаю, чому. Як так. ти, ну, я не розумію, як ти так, за півроку змінила... Позиції. Чесно, я не знаю, правда. Я не знаю, Короче, але... директор просто побачив, що ти якось робиш щось по-іншому? Не знаю, я як прийшла люди до мене дуже добре ставилися. Так, я не розуміла нічого. Ми Навіть спілкувались на пальцях, щоб зрозуміти одне одного. Так, це було дуже тяжко. Було ну, соромно. З часом я зрозуміла, що соромитись нічого. Я приходжу, вони всі, всі. Весь день. О, Анджеліна, Анджеліна. Нормально? Єс. Так, окей, нормально, нормально. то давай-давай. Єс. Він не знаю, чому директор спілкувався зі мною. Йоть, ти хочеш? Я «Не знаю. Ну, єс. Так, я хочу, але я не знаю, чому я. Я я запитувала, але він нічого мені не сказав. Сказав, що ти дуже добре працюєш. Це круто, класно. Ти хочеш бути кращим, ми тобі допоможемо. Ну, в колективі немає такого, що типу ти іноземка приїхала і тут тебе призначили менеджером. Ніхто навіть не сказав мені, що я там не була тренером, зразу так, сказала так. менеджером, ніхто нічого не сказав. Коли я прийшла наступного дня, всі мене сказали, о, це круто, класно. — Привітали тебе? — Так, мені всі привітали, подарували мені тортик. <сум> так, ну, дуже люди, дуже відкриті, добрі, доброзичливі. Це, я думаю, це, мабуть, перше, що мені подобається в Португалії – люди. — Скажи, будь ласка, можемо про гроші поговорити? — Так, можемо. — Скільки може заробити працівник Макдональдсу? Ставка тут 750 євро. Але, але все залежить від того, скільки ти часу працюєш. Тобто сьогодні ти можеш працювати 5, часов, 5 годин, окей. Е, завтра ти можеш працювати 8 годин. 8 – це максимум, ти не можеш більше працювати. Мене вже працює 9. Що ну, от якщо ти час 8 час? годин, 22, 22 робочих дні в місяць Ти mm, отримаєш 750? жодного разу не було, щоб я отримала 550 євро. Жодного. Я не знаю, чому. Зараз ставка, мабуть, 4 євро, це в годину, 4 євро і 60 центів, мабуть, я, я забула. Ну десь так, це звичайний працівник. Я отримую чуть -чуть. трішки більше, трішки більше. Зараз у мене виходить 750. Зараз я менеджер, я не знаю чому. І ти отримуєш 750? 150, так, більше. Я ніколи більше не отримувала. 750 – це… І на позиції працівника, ну, звичайно? Працівника десь… Ну я мала різні, см... різні зміни. Тобто сьогодні 5, здається 6. В суботу 8. Ну, тисячу заробляла хоч раз? Ну раз, не було. жодного разу. Коротше, це не було. типу 750 плюс-мінус. Це більше, більше ти ну, зробиш. Ну, вам, вам дають тут їсти, правильно? Ну, ви можете так, їсти. Так, ти правильно? можеш на 9 євро ти можеш брати, що ти хочеш, кушати, їсти. Це нормально. В Україні, мені здається, ти безлімітно можеш в, їсти но, чи ні? ні. Ні, ні, в Україні ти маєш знижку 50%, і ти можеш їсти, що ти хочеш, але знижка буде 50%. Okay. Тут ти їсти, що ти хочеш на 9 євро. На 9 євро, так. Тобі не потрібно платити за цю їжу. Ти можеш їсти не ну, тільки не один раз, можеш два, три, скільки ти да, хочеш. Але на 9 євро. На 9 євро, так. Okay. На 9 євро, well, окей, okay. на 9 євро, от, от е, що ти можеш взяти? Біктесті меню і морозиво. А ти їстиш? Ні, я не їсти. <реш> я цілий день працюю, тут я не хочу тут їсти. Ну я п'ю каву там. Ну, ну, я можу щось з'їсти, але. Ну ти вибираєш це 9 євро чи не в день? <реш> Я, ну, можу там взяти додому щось, салати, їжу я вже не їм. Кухня в Макдональдсі, Кухня. в Португалії і в Україні відрізняється? Не сильно. Трішки меню, майже все ну, мінімум тут дають таку маленьку пляшечку оливкової олії. В Україні О, такого немає, в нас мені немає, так. Да. А ще в нас тут немає ріжків. В Україні є безкоштовні ріжки. Тобто, якщо ти Морозово, очікуєш... Ріжок. Морозовий ріжок. так. Якщо ти очікуєш, не знаю, 5-10 хвилин, для це ненормально. Тут, ну, тут не дають тобі нічого, якщо ти очікуєш, дуже дякую. То очікуємо, все супа. Дуже, так. Да. Я працюю ти можеш почекати. Тут є суп, в Україні немає супу, тільки картопля. Ось салати, так, тут є... Ну В Україні теж були салати, але не такий великий вибір. Один салат маленький для меню і великий салат один. Тут є два салати, два великих салати і один маленький салат для меню. Тобто різниці немає, тільки розмір. Чого більшого? Суп, так, тут є суп, в Україні немає. Ну, меню, бургери, um, це щось, щось відрізняється чи ні? Тільки е, бургери з рос, рослинною котлетою, так, відрізняються. Тільки, тільки це, тобто доставка. <с <с <с <с Коротше, плюс-мінус плюс все однаково. Плюс-мінус все, все, все однаково. Окей. Все, однаково, але на смак, мені здається, що український Макдональдс смачніший. Так, але чесно, я не знаю, чому. Можливо, тому що... Я наші продукти ну, вкусніші. Так, тобі теж так, смачніше. Так, мені теж смачніші Ну і це м'ясо, це булка, це все, так? Так, це відрізняється. Та... Я думаю, це, скоріш, залежить від країни, котра доставляє ці продукти. Я не знаю, чому. Ну, в нас 에... же в, в Україні Макдональдс купує м'ясо українське, правильно? Так, але тут проводять з Іспанії м небагато продуктів, котрі доставляє Португалія. Майже все – Іспанія. Я не думав, що є така різниця в смаку. Я не знаю, так, але коли я ну, приїхала... Ти її відчуваєш? Так, навіть, кава, навіть кава інша. Португали, вони, ну, вони не люблять, вони не розуміють, що така кава з молоком. До них це дуже страна. Галао, це кава ну, з молоко. Галао, да, але такі, так. так, але вони такі, галаось. Кафе комлей, ось я взяв кафе комлей. Так, але вони Португали дуже люблять каву, це еспресо. Вони називається «нормал кафе». Да. Це просто для них вони його п'ють лідерами кожен день. Прийшов на роботу, посидів, маєш паузу, кафе, кафе, кафе. Дійсно, кава в Португалії – це частина культури. Більшість португальців п'ють каву щоденно і віддають перевагу еспресо. В середньому португальці споживають 4,5-5 кг кави за рік. Здається, що вони п'ють багато кави, але, згідно статистики, в середньому вони споживають вдвічі менше кави, ніж в Фінляндії, в Нідерландах чи Швеції, наприклад. А все тому, що в той час, як в північних країнах каву п'ють в основному вдома або в офісі, в Португалії це певний соціальний ритуал. Тому за столиками в кафешках постійно хтось сидить і смакує каву. Просто уявіть, що тут на кожних 160 жителів одне кафе. Вважається, що в Португалії існує 15 способів замовити каву. Якщо ви хочете замовити еспресо, то замовляти треба просто кафе норма. Якщо американо, то просіть абатанаду. Буде велика чашка і багато води. Якщо любите каву з молоком, замовляйте Галао або Мею Делейт. Галао подається в скляному стакані, де молока набагато більше, ніж кави. В Мею Делейт пропорція кави і молока приблизно однакова. По суті, це те, що замовляють в більшості випадків. Є ще такі варіанти, як шею, дуплу, дешкофейнаду, пінгаду і інші. В принципі, це різновиди тих, про які я вже говорив. Звичайно, є кав'ярні, де ви зможете замовити умовне лате макіато, але поки що вони знаходяться тільки в Лісабоні і в Порту. І какао. Тільки какао — це не какао, що робить машинка. Це какао, це молоко. Типа нескільки? Так, нескільки. Какао — нескільки молоко. Типу в Україні таке б не пили? Ну, в Україні таке Машина робить какао, тобто ми заливаємо молоко, Какао. То есть, це нормальне какао. Я жодного разу не бачив такого какао. Ти отримаєш молоко, і все, і це какао. Це нормальне какао. У нас є еспресо, американо, американо з молоком. Великий вибір кави. Тут немає тільки МЛА. Скільки тут позицій? Мені здається, тут Три, 5 чи 6 позицій. Так, у нас є одна машинка. Одна. Вона робить все. А в Макдональдс <серказ> три або чотири. А є Маккафе? Ну, у вас немає тут мак М -м, так? Нікого немає. Ну, такого а взагалі в Портуалі є Маккафе чи ні? Ні, я не, не раз, жодного разу, ну, чувак. Є ще якась різниця mm -hmm. в роботі Макдональдса тут в роботі. і в Харкові? Ну, це не, не зовсім різниця, але сюди люди приходять ем, не просто швидко харчуватися. Тобто це якийсь ритуал, вони приходять, п'ють каву, можуть сидіти зранку, годину-дві. Тобто, неважливо, тільки пити кофе і все, ну що ви там, щось, і сніданку. Тобто, це як місце, де людина приходить, тобто, ресторан, кафе, і не тільки Макдоналдс. Just типу, тільки це сіз. не ресторан швидкого харчування. Так, ти мак... заскочив, взяв з собою да, на Макдрабі і, і поїхав, поїхав да, так? Да. А, це так само, як ти пішов, умовно, в кафе в сусідньому так, будинку, так само тобто, ти пішов в Макдоналдс. Це те саме. Це те саме так. Тобто ти си в Макдональдсі, ти пішов до паштилерії, ти там пішов у кафе. Сіно. Ну і відповідно і немає цієї, цього таймінгу. Так. Що там, не знаю, ти маєш обслужити клієнта за 3-5 хвилини, 3, 5 ну, хвилин. Вони умовно є. <сх2> умовно, є. Але ніхто їх, ніхто їх не робить. А я, я пам'ятаю, що був такий стандарт, що бургер, наприклад, там може лежати, не знаю, там 5 хвилин, 7-8 хвилин, 8 хвилин потім його треба викинути. Ну так, це весь, це прод... це продукція, яка же не... не потрібна, тобто так, він холодний, так, він Так, ну, такі вимоги ви <ків> дотримуєтесь? Так, такі вимоги дотримуємося. Ну, типу, неякісної їжі так, не так. буде. Так, так. Ні, я Ні, ні бути... якісної їжі тут немає. Ні в Україні, ні в Португалії я жодного разу не бачила. Тобто, так, 5 хвилин, або клієнт, окей, клієнт замовив там, не знаю, чизбургер без без нічого, тільки сир. Там, працівник забув покласти щось, окей, сталося такий трабл, нічого, ми це викидаємо, робимо новий, тобто ніхто не долажує туди продукти так. або виймає. Тобто ну, так, це 5-6 хвилин, продукція лежить, Там, працівник зробив більше, чим потрібно, забув, це нормально, ми люди не робити. Ми викидуємо продукцію, так, є список, ми там пишемо, А ага, сьогодні там ми викинули, там тралювали, там 4-5-6 бургерів, такі-такі, все, то є, це нормально. Тобто, якщо виділити різницю між Україною і Португалією в роботі Макдональдса, то можна сказати… Атмосфера. А атмосфера в колективі? Чи ти маєш на увазі в, е, ресторані, в, в ресторані в цілому? Атмосфера в ресторані в цілому. Тобто тут немає, тут немає цієї біганини, так? Так. Тобто люди приходять провести час. Атмосфера в ресторані, трошечки меню відрізняється. Трошки так є. Тут такий менталітет, тобто люди не спішають нікуди. Це не тільки Макдоналдс, це кафе, ресторани, школи, це багато місць. Навіть працівники запізнюються. Кожен день хтось запізнюється. Але хтось має відкрити вчасно? Ну, так. Це ти. Ну, я маю такі зміни. На кожен день я маю різні зміни. Сьогодні я можу працювати вдень, завтра вночі, післязавтра там опять вдень, знову вдень, вночі, ранок. Кожен день щось різне. Це нормально Менеджери не запізнюються. Ну, ну, буває різні ситуації. Коли ти ти мусиш відкрити ресторан, ти, ти не маєш змоги запізнитися. Це, це нереально просто. Тобі, тобі потрібно відкрити ресторан. Хтось чекає. Є такі клієнти, хто приходить о 7.30, вже стоїть біля дверей. Типу, може ти відкриєш мені двері? Я вже жду тут кави, хочу. Ну, тобі ближча е, атмосфера і взагалі робота в Макдональдсі тут чи Харкові. Люди в Харкові, тому що я можу вільно спілкуватися мовою. Зараз я не відчуваю цього, але перші там, тижні, місяці, ну так, да, я відчувала це, тобто я хочу сказати якомога більше, але просто не можу. Так можу там сказати на англійську, але не всі люди розуміють, хоча португали. Майже всі розуміють англійську мову. Коли ти заповнюєш анкету до роботи, там тебе запитують, ти знаєш там мови якісь, тобто, і багато я читала анкет, багато людей дійсно розуміють англійську, португальську, італійську, навіть, французьку, іспанську, іспанську то, так. так, іспанську. Багато людей, хоча, це дуже дивно. Ну, в Україні, тобто, не всі люди розуміють, навіть англійську. Ну, я вже не кажу за спальську, французьку. Так, ну, так це дуже... Ну, тобто, ми, може там з колектива, пускай в колективі 30-40 чоловік. І, може, 10 розуміють, нормально розуміють, можуть спілкуватися. Англійською. Англійською. Тут, тобто, хто б не був на касі, в залі, на кухні, всім, всі... Ну, більш-менш, знаєте, розуміють англійську, Тобто, можуть хоча б спілкуватися і допомогти. Так. Ну, це дуже добре. Я вважаю, це дуже Це дуже круто. Це дуже круто. Дійсно круто. Я не знаю, як. Ну, Хоча, в... тут же фільми йдуть в оригіналі, вони, да, вони вони не можуть подивитися з Так, я бачила, субтитри тільки. Так, так. субтитри. Вони постійно дивляться фільми англійською. Можливо, це дуже гарна практика, ну, тобто ти чуєш. З самого живуєш. дитинства. Це дуже круто. Люди розуміють не тільки там тільки тінейджери там або люди молоді, тобто мого віку. Тобто тобі 40, 30, 50, всі люди розуміють англійську. Трішки менш, розумієте, це дуже круто. Немає таких траблів, ху там, я не знаю, хтось пішов до каси, хто розуміє українську, російську, хто, да, да, хто, да, хто да, там англійську, хтось може там спілкуватись. Тобто немає такого. Наші люди спілкуються англійською спочатку. Тобто, може, хтось не знає португальською, але спілкуються англійською. І тут її дуже добре, і розуміють, нормально. Ти маєш на увазі українці, які живуть да, тут? Так, українці, які є. живуть. Ну Тобто люди, які ще зараз приїхали, вони не мають там, змоги спілкуватися з португальською. Да, да. Вони вже всі знають, що ти тут працюєш? Ну, б... я вже знаю багато людей, <с> багато людей знають мене. Тобто вони там, а, привіт, десь люди. Ну, вони можуть розмовляти англійською, але звісно, це дуже ну, добре. Так, коли коли людина розуміє так коли людина розуміє там українську мову. Ти можеш нормально сказати, що ти хочеш там, розповісти, як пройшов день, ні, не знаю. Ну, тобто поспілкуватись там. Да, знаю багато вже людей, де, хто приїхав до Фігейри. Да, вони зараз не знають дуже добре португальською, але зараз це дуже добре. Португальці відкривають курси, тобто від е, в центру, в центру зайнятості. Да, Центр зайнятості. День скажу, що вони дуже допомагають, потрібна практика, дійсно. А ти на курси Я не ходила? ходила, тому що я, ну, я місяць просиділа вдома. Треба ходити там три або чотири місяці, кожен день. Ну на кожен день сидіти там майже весь день. Я не маю змоги сидіти ну, так. весь день. Але зараз, я думаю, я вже знаю більше, ніж я пройшла всі курси. Ну, тому що я маю практику. Португальську все ж таки вчити треба. Хоча б мінімально. По-перше, це повага до місцевих, а по-друге, в різних адміністративних органах, типу податковий, ви, скоріш за все, без португальської нічого не зробите. Хочу порадити декілька варіантів, як вивчити мову. По-перше, це індивідуальні заняття, найбільш ефективний спосіб. В інтернеті можна знайти варіанти від 5 до 25 євро за годину. Подивіться на італки, як на мене, крутий сервіс з великим вибором викладачів і зручним інтерфейсом. Також є купа варіантів приватних шкіл, де проводять групові заняття. Подивіться на школу каравела або Сіал. Такі заняття дешевші, але уроки, скоріш за все, будуть проводити. Англійської мови ще в різних університетах є курс португальської для іноземців. Частіше за все там навчаються студенти-іноземці, які приїхали в Портуалію по програмі Erasmus. Цей курс платний. Ми з Аліною пройшли такий курс, як тільки приїхали в Портуалію. Я б його розглядав як додатковий спосіб вивчення мови, а не основний. Для тих, хто легально знаходиться в Португалії, є безкоштовні курси португальської від центру зайнятості. Можна відвідувати вечірні заняття, якщо ви працюєте, або піти на інтенсивний курс, де заняття будуть проходити цілий день. Є ще різні розмовні клуби типу СПІК, де можна спілкуватись з носіями мови. Плата за участь символічна і атмосфера в таких клубах майже домашня. Отже, варіантів багато, тому вибирайте, який підходить для вас найбільше, і вчіть мову. В і... колективі одні португальці. Є французи, наш директор він з Іспанії, але вони всі розуміють португальську, це нормально. Але рідна мова там французька, італійська, є, та є, є хтось з Італії. Але Серйозно? Тобто yes, така інтернаціональна команда? Yes, — Так, так. Yes. Є, є такі люди, хто там з Італії, з Франції, але вони багато років мешкають тут, в Португалії, там 10-15, хтось 5 років. Це вони приїхали в Португалію да, працювати Макдональдсів на 750 євро. Да, я не знаю чому, але це, це правда. Їм речі... по тридцять по 40 років. Вони люблять цю роботу, дійсно люблять. Тобто вони приходять, вони. Вони приходять і мають задоволення від цього, тобто їм реально подобається. Це супер просто. Це дійсно супер. Тобто, це ідеально, тобто, що... Ну, що треба ще ну, в житті, любити я... те, що ти робиш. Так, але це дуже странно, тому що ти приходиш, тут стоїть хлопець йому 20 років, тут стоїть жінка їй 40, тут там, стоїть чоловік, йому вже 50, тобто дуже велика різниця у віці. Ну, в Україні я... такого немає, так? В ну, хто? Це студенти, студенти. Так, це тимчасова робота. Тобто це робота для студентів, коли ти не маєш іншої змоги. Тут, ну, тут люди дуже багато працюють. Тобто хтось працює 10-15 років. В Україні ну, це дуже рідко. Тобто, там працює 10-15 років у Макдональзі. Але виходить, що в них була вакансія? Ну, типу вони потребували людину, команду, правильно? якщо ну, тебе взяли на третій день? Я не знаю. Але... Тут, тут кожен день потрібні люди. Тобто я жодного разу не чула, хто прийшов і йому сказав, слухай, ми тебе не візьмемо тому, що...» Серйозно? Серйозно? А, тобто дивися, якщо у нас будуть дивитися зараз хтось так, з України, чи з Фігера Дапош, їм треба робота. Приходьте, будь ласка. Так. 750 євро ну, гарантовано. Майже. Ну так, ну, не гарантовано 750. Так, ставка 750. Так. Але все залежить від, від часів, від а, годин, ти, ти працюєш. ти можеш не випрацьовувати просто весь час, та й тоді е -е... буде... Ну, Зарплату добре, в у тебе є проблеми, там, не знаю. ти дуже, дуже хочеш там, багато грошей, я не знаю, що і трапилося. Ти можеш сказати, добре, мені потрібно 8 годин кожен день, тому що мені потрібні гроші, там, я плачу за квартиру, я там, плачу за ще щось за навчання. Тобто, все одно. І вони можуть тобі зробити, тобто, якщо ти потребуєш цього, так, ти можеш працювати кожен день по 8 годин. Тобто, так працюють тренери. Вони працюють 8 годин, ну так, буває, що там 5-6, але е, більше часу по 8 годин, менеджера – нормальна, нормально, 9 годин – це стабільно кожен день. Обичні працівники – 5-6 годин, 7, так, це різне. І від цього залежить твоя зарплатня. 500 чи 100 ти точно будеш Блин, мати. Блін, а як на 500 прожити? Я не знаю. Ну, це ну дуже, ти це ж дуже тяжко. Ну, це дуже тяжко. це дуже тяжко. Ну, це нереально просто. Ти за квартиру віддав? Наприклад, і... ти орендуєш кімнату, це 250 євро буде. Mm. Мінімум, 300? я не ну. знаю. Ну, я, я розумію, це дуже мала запитання. А як в тебе це е, ну, організовано? Мені... ти живеш з сестрою? Я ще живу з сестрою, мені трішки повезло. Ага, я є. маю житло, так. так. Але я розумію, багато людей зараз приїхало, і ну, це дуже маленькі гроші. Згідно даних Інституту статистики Портуалі, в 2020 році середня місячна зарплата до вирахування податків і платежів складала 1314 євро, або 19 396 євро в рік. На січень 2023 середня зарплата кваліфікованого працівника в Портуалі, без урахування працюючих в Лісабоні, складає приблизно 27 тисяч євро в рік. Некваліфікована праця зазвичай оплачується по мінімальній ставці або трохи вищій. Тому за рік вийде заробити приблизно 12 тисяч євро, включаючи надбавки і субсидії. З 1 січня 2023 року мінімальний рівень зарплати складає 760 євро. В минулому році мінімалка була на рівні 705 євро. Зрозуміло, що чим вища кваліфікація, тим більша зарплата. Якщо говорити про те, як прожити на мінімалку, треба розуміти, що середня вартість життя в портуалі складає 1,5-2 тисячі євро на двох. Правда, в Лісабоні Порту – Вартість життя вища. Але на кінцеву цифру впливає багато факторів. Починаючи з того, в якому місті ви живете, яке житло у вас і скільки у вас. А на цьому графіку видно, як виросла мінімальна зарплата в портуалії з 1974 року. Тоді вона була 16,5 євро в еквіваленті. Навіть коли ми приїхали в портуалію в 2014 році, мінімалка була 485 євро. Зараз 760. Майже на 300 євро виросло. І що, люди не просять, щоб їм мали зарплату? Чи це um, неможливо? Я не знаю. Я знаю, окей, в школі, там, в школі, в якійсь там сфері, ти кажеш, окей, мені не подобається ця зарплата, я не хочу входити сюди на роботу, тому що я вважаю, що я повинна так. отримувати більше. Я раз, жодного разу не бачила, щоб тут магнутися, хтось прийшов і сказав таке. Так. Тобто люди розуміють, можливо, тому що це франшиза, і це дійсно різні речі. Коли ти працюєш на, на країну... Ну, моя... в Португалії дуже розвинена тема е, страйків. Тобто, так, так. навіть в комерції. Ну, ти зараз про вчителів говориш, так. зараз вчителі страйкують, угу. так? Не... Тому що Або... моя пільмінниця ходить до школи, і сьогодні там, окей, позвонила вчителька і каже, окей, завтра ми не їдемо до школи, так. тому що ми... Не страйкуємо, <працівники, та? так, так? Працівники, наприклад, е, е, міського транспорту також страйкують. Типу, вони не виходять на роботу, все, так. транспорт не їде, відповідно, люди не можуть добратися до роботи. І вони кажуть, або піднімайте нам зарплату, або ми не будемо виходити на роботу. Це державні установи, але і комерційні. Я чув, що там готелі, наприклад, працівники готелів не виконують. Типу магазини Zara. Наприклад, так. В Макдонусі так само теоретично можна зробити. Можна теоретично, але я не знаю, чому. Але люди не роблять. Люди цього не роблять. І навіть не думають за це. Я жодного разу не чув, хто там каже, можливо, я зараз піду страйкувати. Або попросити хоча б підвищення. Ну, так. Зараз підвищую зарплатню Тобто зараз вже було 750, зараз 800. Mm -hmm. Але окей, пройшов рік, за рік да, вони піднішили на 50 євро. Ну, я не думаю, що це прям дуже-дуже ну, класно. Звісно, а ти не дивилася інші варіант роботи тут? А зараз ем, дивилася, але я хочу працювати за своїм за дипломом. Зараз я не маю можливості, тому що мені потрібно поїхати, забрати його. Це дуже ну, просто. Мі ще два роки вчити. Так, мені ще два роки. Ну, я можу вже, у мене є бакалавр. А-а. Зараз тільки залишилось магістратуру закінчити. Ну не можу, тому що не дуже знаю добру мову. І я думаю, це, ну, це дійсно добрий варіант, який я можу зараз мати. Наразі краще, не думаю. Готелі або там ще якась сфера інша. Не думаю, що. Там, okay. І паралельно зі своєю роботою ти навчаєшся, правда? Так, да, навчаюся. Тобто онлайн-тай проходить курс? Так, да, да. так. Ну, і ти можеш це все е робити паралельно? Ну, коли я була звичайно працівником, я там, добре, я прокинулась. У нас є різниця в часі, це дуже добре. Так, я там прокинулась, посиділа на парах, зібралася спочатку на роботу. Зараз наші там... Всі розуміють, чи хтось поїхав там за, за незна в Португалію, в Німеччину, ще в якісь країни викладачі, так, ти да, викладачі розуміють розуміються, немає проблеми. Там у нас була сесія, всі розуміють. Тобто, окей, ти не можеш сьогодні, можемо зробити завтра. Там, коли ти будеш вільна, в тебе є час, ти можеш там написати ці екзамени, там тести, що ти хочеш. Тобто, всі люди розуміють. Можливо, таке ну неможливо, це є, коли там вчителі не можуть сьогодні викладати нам лекції, тому що там зараз. Велика кількість вибухів, там сирена, ще щось. Тобто ми це все а, розуміємо. А викладачі в Харкові самому так? Е, чи е, чи... Е, чи виїхав, ну только... okay. хтось там у Польщі, хтось у Харкові сидить, там, хтось десь в Україні ще сидить, тобто не тільки у Харкові.